असलकम फ्रेंड्स हौसो आप लोग फाइन होंगे आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को और फिर एक प्रोग्राम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कैसे यूज़ होते हैं ठीक है फ्रेंड्स हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ करते हैं या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम जो है ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एडिशन है पॉजिटिव uh, साइन है तो हम उसको अडिशन परपज के लिए यूज कर रहे होंगे कहीं पर हम सब्सट्रेक्शन कर रहे होंगे कहीं पर मल्टीप्लीकेशन और फिर और इसी तरह फिर मॉडल लेके हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे लेट सी दिवन कोड इनऑर्डर टू अंडरस्टेंड देंड्स हमारे पास uh, जो प्रोग्राम uh, है वो ये है कि हम जो है वो एक प्रोग्राम बनाएंगे جس میں ہم جو ہے اتھمیٹک ایکسپریشنس کو یوز کریں گے اور پھر ان کو ہم جو ہے وہ سکرین پر پرنٹ بھی کروائیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے ہیڈر فائل یہاں پہ انکلوڈ کر دیتے ہیں بیسیکلی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ہیڈر فائل ہے ٹھیک ہے سات کمنٹ پہ لکھ دیتے ہیں اس کے اور یہ ہمارے پاس یوزنگ نیم ہے ایس ٹی ڈی ہے جو کہ ہم ہر پروگرام میں سٹینڈرڈ سی آؤٹ اور سٹینڈرڈ سی ان کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس مین باڈی ہے یہاں سے ہماری جو ہے وہ مین فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کیا کیا ہے ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک وریبل اڈیشن اے نام سے بنا لیا ٹھیک ہے انٹ اور ایک ہم نے انٹ اس نام سے بنایا جو سبٹریکشن کو شروع کرے گا اس طرح انٹ ایم نام کا ایک وریبل ہم نے بنایا ہے جو کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کو شو کرے گا اس طرح ایک ہم نے ڈوین کے نام سے ڈی وریبل بنایا ہے اسی طرح ریمندر کے نام سے آر اور ان کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انٹ ہے اب لیٹ سے ہم نے دو نمبر کی ایڈیشن کروانی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم تھری پلس فور لکھیں گے اب یہ جو یہ جو سائن ہے یہاں پہ ایڈیشن شو کرے گا جب تھری پلس فور ہمارے پاس ایڈ ہو کے سیون ریزلٹ وہ کس میں آ جائے گا اے میں اور پھر یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے اے کو پرنٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس فائیو مائنس تو ریزلٹ کیا آئے گا تھری 3 جو ہے وہ ایس میں سٹور ہو جائے گا یہ سبسٹریکشن ہو جائے گی اور جو ریزلٹ ہوگا وہ ہم ایس میں سٹور کر کے یہاں پہ پرنٹ کروا دیں گے اس طرح ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن ہے 3 ملٹیپلائی فائیو ففٹین ہوتا ہے ایم میں سٹور ہوگا تو ہم کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کروا دیں گے اس طرح ڈویژن کریں گے اور پھر اس طرح ریمائنڈر کریں گے اب فرینڈس ہمارے پاس جو سی آؤٹ کمانڈ ہوتی ہے اسے ہم یوز کرتے ہیں डेटा को डिस्प्ले करने के लिए ठीक है और इसी तरह सी इन हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसको हम इनपुट uh, के लिए यूज करते हैं ठीक है सो आप यहां पे इस तरह भी लिख सकते हैं सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और फिर ए लिखते हैं ठीक है और यहां पे आप लोग हैंडल भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए इस तरह यहाँ पे भी आप लोग एज इट इज इसी तरह कर सकते हैं سی ان وہ سوری آپ لوگ جو ہے وہ اگر یوزر سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کر, اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ نے اوپر ویلیوز لے لی ہیں, تو پھر سے لینے کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اس کو سمپلی uh, اگنور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یوزر سے لینی ہے تو پھر آپ یہ میتھڈ یوز کریں اگر یوزر سے نہیں لینی تو پھر آپ اوپر ویلیوز اسائن کر کے نیچے ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں تو so آج کا ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بھی اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں ہم آنے والی ویڈیو میں ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی بنائیں گے یہ پروگرام میں نے آلریڈی لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا آٹھ میٹک پر آپ کو کچھ بتا دوں تو اس طرح جو ہے وہ میں نے ٹائم سیو کے لیے پہلے ہی پروگرام لکھ لیا تھا آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو پراپر جو ہے پروگرام لکھ کے ایکسپلین کروں گا Allah Hafiz.